spot <laughs> yeah, why are you running why are you stop it get some help ruko jara sabar guru oh no oh man. A few moments later It's really good It's really سر پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم آپ شامل ہو جائیں جائے بسم اللہ. شو. شو. تو رکو ذرا جا صبر کرو اللم یہ کیا ہے یہ تو ٹٹی ہے